Strážníci městské policie absolvují školení usměrování provozu v křižovatce. Je potřeba, aby znali přesně, jaké dává pokyny a aby na ně řidiči uměli reagovat. Strážníci tohoto oprávně využívají například při konání sportovních a kulturních akcí nebo například v případě, kdy je nehoda, a je potřeba zde řídit provoz. Víte, co znamenají gesta policisty, který řídí křižovatku? Možná si to pamatujete z autoškoly, a možná si tuhle znalost rádi oživíte. Jakmile začne křižovatku řídit policista, jeho pokyny jsou nadřazeny dopravním značkám i semaforům, a to i v případě, že jsou semafory zapnuté. My jsme si pro natáčení vybrali křižovatku ulic Úprkova, Přímská a na v Malšovicích. Sami uvidíte, jak se řidiči s policistou na křižovatce rozuměli. Bokin volno platí pro směr, ke kterému stojí policista bokem. Přitom nemusí mít pořád rozpaženo, stačí jeho postoj. Řidiči jedoucí ulicí Úprkova mohou i odbočit. Při odbočování doleva musí dát přednost proti jedoucím vozidlům. Řidiči přijíždějící z ulice Přímská a na drahách mají červenou. Největší potíže dělá řidičům tzv. trojstraná uzávěra. Policista má pravou paži předpaženou a levou upaženou. Znamená to stůj pro řidiče přijíždějící k jeho pravému boku. Volno mají řidiči přijíždějící k jeho levému boku. Pokud přijíždíme k jeho čelu, můžeme odbočit vpravo. Jezděte opatrně a pokud byste si někdy nevěděli rady, raději zastavte na hraně křižovatky a nezmatkujte. Policista vám pokyne.